ما يكون نقطة وما في يومين ثلاثة من من إذا جاء في وقت الدورة فيه حير على الصحيح لا حد لي ولا حد لي أكبر. إذا جاء دون كقليه في الحيض ثم نضع في وصله وتصوم الحمد لله ولا قليه أن أقله وليله لكن ليس عليه قليه والصواب لا حد لي ولا حد لي أكبر. لكن اذا رات الدم في اوقات العاده تغتسل بعد ما تطهر منه وتصلي وتصوم، اما كان صفره او في غير محل العاده هذا لا يعتبر مثل البول، تغتسل وتصلي توضا آه وتصلي ويكفي. اذا كان رات كدره صفره. اما اذا رات الدم في وقت العاده هذا يعتبر حيضا. هل الصفره في وقت العاده لا تهمك؟ تهمك لان اذا زالت الصفره وقت العاده تختفي بعد العاده. ما دام الصفره معها تبقى في الحيض. لان الصفره وكذا في دم العاده وفتحت <تصفيق> <تصفيق>